مرحبا يا طلت النور وضياء بس لا ماجيس يا نور العيون لطلب الزفاة والشيلات التواصل الله على صفر خمسة ثلاثة ثنان اثنان ثلاثة صفر أربعة صفر ونشكر الله من البشر يسجدون ونشكر الله من البشر له يسجدون لطلب الزفات والشيلات مرحبا يا طلت النور صبرتوا بالسلامه جيتي يا نور العيون نحمد الله على السلامه بكل صلاه ونشكر الله من البشر له يسجدون نشكر الله من البشر له يسجدون استديو شموع الافراح يا عسى اخر اوجاع الحياه يا عسى المولاه بعين أهلك يصون يا عسى المولاه بعين أهلك يصون انت رجل راعي طيب وراعي جاه والحلا بك تكتمل في ذا الفنون يا الجمال اللي تزايد في حلا والخلق والطيب لك مبدا وكره ضم صعب نوصف فرحة القلب الحنون صعب نوصف فرحة القلب الحنون لك فراها فاض من كل اتجاه منزلك في القلب ادام تهركون من خادم شجاعة من طلبك صادق الحب لو, لو تبين العمر لاجلك يرخصون لو تبين العمر لاجلك فيه هنا نشد لك بيات ولحون والعوافي الباسك بكل الغصون، والعوافي الباسك بكل الغصون، مرحبا يا النور وطين، بالسلامه جيت يا نور العيون نحمد الله على السلامه بكل صلاه، نشكر الله من البشر له يسجدون من البشر ليسجدون سلمك ربي من الهم وعنا والتعب أمر الله من يهون يا عسى آخر وجاع الحياة يا عسى المولى بعين أهلك يصون يا عسى المولى بعين أهلك يصون تم ترديل المساج بستوديو حد شمالط والحلابك تكتمل يا الجمال اللي زايد في حاله والخض والطيب لك مدا وكون والخض والطيب لك المدام وكون يا عسمك روحها ضمك دفى صعب نوصف فرحه القلب الحنون صعب نوصف فرحه القلب الحنون لك سلامات تم تسليم المساء منزلك في القلب درج له كون من خواتك صادق الحب وغلاه لو, لو تبين العمر لجلك يرخصون لو تبين العمر لجلك يرخصون ارحم حولك تزايد في هنا والغلاي انشد لك ابيات ولحوم والعوافل باسك بكل الغصون 3 صفر 4 صفر 1